رجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في الجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجاع والسودان ألا تقوم في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان